Сьогодні поговоримо про кондиціонер без зовнішнього блоку. Добрий день, підписники! І не тільки. Якщо вас цікавить інженерія, опалення, вентиляція та кондиціонування, будь ласка, підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте лайки, коментуйте. Сьогодні ми зробимо відеоугляд того, як монтується кондиціонер без зовнішнього блоку від виробника Інова. Серія називається 2.0. Це кондиціонер Інова без зовнішнього блоку, розроблений, щоб ідеально вписатися в інтер'єр, особливо в тих умовах, де встановлення зовнішнього блоку неможливе. Простота встановлення кондиціонера без зовнішнього блоку. Всі монтажні аксесуари трафарет, кранштени, зовнішні решітки, ізоляційні стінові труби ідуть в комплекті. Для монтажу кондиціонера без зовнішнього блоку нам знадобиться зробити в зовнішній стіні два отвори. Кожен отвір по 162 мм. Хочемо звернути увагу на саморозкладні вуличні решітки 2.0, має решітки, що саморозкладаються, які відкриваються, коли кондиціонер працює і закриваються, коли він вимкнений. Завдяки технології DC-інвертор потужність може бути підібрана таким чином, щоб забезпечити максимальний комфорт за мінімального енергоспоживання та шуму. Завдяки технології Dual Power можна вибрати найвищу потужність, щоб найшвидше досягти необхідної температури. Після досягнення заданої температури 2.0 автоматично становить функцію «Комфорта». Кондиціонер без зовнішнього блоку також оснащений системою NoFrost. Дренажний піддон постійно підігрівається, щоб уникнути ризику заледіння. І нова 2.0 пропонує широкий асортимент продукції, що дозволяє знайти потрібну модель для будь-якого типу монтажу. Все, що вам потрібно, це зовнішня стіна, і ви зможете знайти місце, щоб встановити низький монтаж знизу, монтаж зверху, монтаж з боку, вигляді колони. Легко та просто керувати кондиціонером без зовнішнього блоку. Ви можете обрати з чотирьох опцій: вбудований теч-скрін на самому кондиціонері, дистанційний пульт керування, розташований на стіні, дистанційний ІК-пульт та віддалене керування через додаток. Кондиціонер без зовнішнього блоку нова має мінімальну глибину 16 см, ідеально гладка поверхня, корпус повністю металевий. Продукт розроблений, щоб ідеально інтегруватися в архітектуру будь-якого будинку.